mindenki akadémiája színpadán, Gruber Péter, barlangkutató. 30 évvel ezelőtt kezdtem el megismerni a barlangok világát, akkor először még, mint hobbi barlangász jártam e páratlan föld alatti világokat, majd ez egyre inkább átfordult a tudományos megismerés irányába, és azóta tudományos módszerekkel kutatjuk ezt a föld alatti barlangvilágot. Szerber Péter természet szerető ember. Föld alatt szenvedélyes barlangász elhivatott barlangkutató. Föld felett pedig az Akteleki Nemzeti Park igazgatóságának elfoglalt igazgatóhelyettese. Általános igazgatóhelyettesként gyakorlatilag a természetvédelmi szakma szakmai irányítása az, amelynek a felügyelete van rám bízva, nyilván a döntéshozó az ugyebár igazgató úr, de a döntéshez mi készítjük elő azokat a természetvédelmi szakvéleményeket, amely alapján ő meghozza a döntését. Nekem a feladatom így gyakorlatilag elsősorban a természetvédelemhez kötődő osztályok működésének a és irányítása. Munkája gyakran irodához köti. Halló, tessék! Telefonál, szervez, rendszerez, de gondolatai javarészt ilyenkor is a barlangok körül forognak. Jó napot kívánok, Jóhász úr. miben segíthetek? Mint barlangász, én nem itt kezdtem el barlangászni. Nesztárhomi szeletésű vagyok, így a Pilis volt az, illetve a Budai hegység, ahol, ahol legelőször megismerkedtem a, a barlangvilággal. A Szombathelyi főiskolára jártam, ahol az Alpokban jártunk ki, Alpesi körülmények között barlangáztunk, illetve ö, foglalkoztuk a karsznak a kutatásával de már akkor, tehát a kezdetek kezdetén az embernek rögtön egy szívvágya volt, azt, hogy az aktáleki karszta eljöjjön. Hát hogy miért? Azért, mert előveszünk bármilyen karsztos irodalmat, bármilyen barlangász könyvet, vagy barlangos könyvet, akkor azok mindegyike megemlíti, akár magyar, akár külföldi. Most hagyjuk Pétert dolgozni, és ismerkedjünk meg a Barlangász Paradicsommal, az Akteleki karztvidékkel a Gömör-tornai Karst részével, amelyet a magyar szlovák határ ketté. A világörökség részeként is védett terület mesés természeti kincseivel mély és hívogató barlangjaival az egyik legváltozatosabb és legszebb hazai régió. Nem csoda, hogy Péter szíve mindig is ide, Magyarország érintetlen északi szegletébe vágyott. Szervusz, Ivra! Szervus, Előbb telefonáltak, október 11-én jönne egy hosszú túra, kb. 12 fővel. Én néztem már nálam a naptár üres, megnéznéd, hogy itt is szabad-e még az a nap? Ahogy a szakemberek, úgy a természetbarátok szerelme is a vidék. Gruber Péter egyik kedvenc barlangja a baradla. Ez a föld alatti óriások közül a leglátványosabb. Földünknek alig maradt néhány olyan szeglete, ahová az ember még nem tette be a lábát. Ilyen a barlangoknak még feltáratlan titokzatos világa is. Gondolták volna, hogy a békebarlang hazánk első olyan barlangja, amelynek létezését tudományos módszerekkel kutatták ki. Előadásomban erről is beszélni fogunk, továbbá megismerkedünk számos egyéb érdekes barlangkutató módszerrel. A Gömörtornai Karszt föld alatti szépségeinek egyik fontos képviselője az ősidőktől nyitott baradla, amely a szakértői munka helyszíne a barlangok tudományos feltárásának kezdete óta. Baradla Domica barlangrendszerben vagyunk. Ez a Gömör-Tornai Karszt legrégebben kutatott és legrébben ismert barlangrendszere, az összhosszúsága meghaladja 26 km -t. Gyakorlatilag egy lerágott csontnak hitték magát ezt a barlangot, mivel olyan régóta ismerték. Azonban a közelmúltban kiderült, hogy rengeteg feltáratlan részt van még a barlangba. Ezeket kutatjuk mind a mai napig, és ez mind az bizonyítja, hogy van még mit keresni itt a föld alatt. És Gruber Péterék számos módon kutatják is a vidék feltáratlan barlangjait. Erről hamarosan több is kiderül, de előbb érdemes megérteni, hogyan lesz valaki bőle ennek a természeti kincsnek szerelmese. Ez a csodálatos világ, amit az ember, akkor belép, az rögtön megfogja az embert. Itt valaki, hogy belép a barlangba, akkor vagy örök rabja lesz, vagy kimenekül belőle, én ezt szoktam mondani. Aki örök rabja lesz, az onnantól kezdve ennek a varázsnak a misztériumába él. Keresi ennek a csodálatos világnak a folytatását, és hát az, amikor egy olyan szakaszba lép be az ember, ahol tudjuk, hogy előtte tényleg nem volt még semmi, az egy óriási felemelő érzés, tehát egy különleges ö, érzés fogja el az embert. Talán olyan, mintha fölmenne egy 6-7 ezeres csúcs tetejére, és ott nézne széjjel a világ tetején, ahhoz tudnám hasonlítani. Nos, így él át lelki magasságokat mélyen a felszín alatt az elhivatott és szenvedélyes barlangász Gruber Péter. Ma azonban nem le, hanem fellép, méghozzá a Mindenki Akadémiája pódiumára, hogy megmutassa, milyen tudományos munka zajlik a föld alatti világban. A Mindenki Akadémiája színpadán Gruber Péter és témája Barlangkutatás nyomjelzőanyagok segítségével. A barlangok különleges földalatti világát nagyon érdekes módszerekkel tudjuk kutatni. Mai előadásunk a víznyomjelzéses kutatási módszerekről fog szólni, amely gyakorlatilag arról szól, arra szolgál, hogy valamilyen olyan nyomjelző anyagot juttatunk be a föld alá, amelyet mérni tudunk, figyelni tudunk és ezeket a forrásokban észlelve rájövünk arra, hogy az a bejutási pont, ahol ez az anyag bejutott, és hol jön ki, ez milyen föld alatti rendszeren jut, megy végig. De ahhoz, hogy erről részletesebben beszéljünk, néhány alapfogalmat szeretnék Önökkel megismertetni. Barlangok hol találhatóak a világban? Olyan kőzetekben, amelyek karsztosodni képesek. Tehát maga a karsztosodás, a karszt fogalma az első, amelyet röviden át kell tekintenünk. Maga a karszt, az a szlovén Karszt hegységről kapta a nevét, ahol nagyon különleges felszín és felszín alatti formákat írtak le, már 1500-1600-as évektől kezdve folyamatosan, és gyakorlatilag ott fedezték fel ezt a különleges folyamatot, hogy maga a mészkő az oldódni képes, és az oldódása során karsztosodik, és így különböző felszíni és felszín alatti formákat hoznak létre. Ilyen felszín alatti formák, karstformák a barlangok. Nem csak felszín alatt, hanem a felszín is számos hasonló jelenséget figyelhetünk meg. Ezek közül számunkra a víznyelők lesznek azok, amelyek a legfontosabbak. A víznyelőkön keresztül jut be a felszíni csapadék, vagy a vize, vagy akár a karstos mézkövön végfolyó pataknak a vize a föld alá. Általában ezek a víznyelők kőzethatárokon alakulnak ki. A mézkő levezeti a mélybe a vizet, így ezen nem alakulnak ki vízfolyások. Viszont hogyha a mézkövön van egy fedőledék, akkor ezen a vízfolyás végig tud folyni egészen a mézkövig, ahol a kettő közet találkozik, ott azon a ponton lefolyik a mélybe, víznyelő alakul ki, tehát egy töltsérszelő mélyedés, amely leviszi a föld alatti járatokba ezt a vizet. Innentől kezdve folyik egy barlangon, vagy akár egy barlang rendszeren is, akár egy, több, három, négy, öt emeleten is, maga ez a víz mindig igyekszik az erózió bázis felé. Az erózió bázis az mindig a, gyakorlatilag a forrásoknak a fakadási pontja lesz, a legalacsonyabban fekvő terület, a Karston és ott kilép a napvilágra, ez a Föld alatti útjáról maga a víz. Amikor ismeretlen barlangrendszert keresünk, akkor gyakorlatilag a víznyelők és a források közötti kapcsolatot fogjuk vizsgálni, és maga a vízfestéses módszerek, a víznyomjázéses módszerek is ezt szolgálják. Ezen kívül számos egyéb karszkutatási módszer létezik a világban, így nem csak hidrológiát használjuk ki, hanem a Földnek a különböző mágneses, egyéb geofizikai jelenségeit, is így lehet például a geofizikai módszerekkel is üreget kutatni. Sőt, lehet kozmikus sugárzás hatását is detektálni a föld alatt, és azzal is lehet üregeket kutatni. De gyakorlatilag a legáltalánosabban elterjedt üregkutatási módszer, ez a víznyomjelzéses vizsgálatoknak a végrehajtása. Ugyebár a víznyomjelzéses vizsgálatok során valamilyen nyomjelzőanyagot juttatunk be a föld alá, és ennek a figyelését hajtjuk végre a forrásoknál, és ahol meg fog jelenni, ott egy bizonyított kapcsolat alakul ki a nyelőpont és a megjelenési pont között. Különböző módszereket alkalmaztak nyomjelzéses vizsgálatokra a történelem ideje során. Gyakorlatilag, ha betesszük a lábunkat egy karszterületre, akkor a helyi lakosokat megkérdezzük, hogy bácsi néni, Józsi bácsi, Juli néni, hát hogy fedezték fel ezt a nagybarlangot? Rögtön azzal fogadnak, ó, hát fiam, hát annak idején a kacsa meg a liba, hát bement a víznyelőn és kijött a forrásba, ott úszott a Dunába. Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a legelső ilyen félig tudományos nyomjelző ez a kacsa és a liba története, ugyanis már ezzel a néphagyomány Ugye, bár mutatja az, hogy mindig is vonzotta az embereket ez a Föld alatti világnak a megismerése, és hát vélték azt, hogy ami elveszette egy kacsa, vagy elveszett egy liba, valószínűleg a róka vitte el, de hát az biztos, hogy a víznyelőn keresztül bement a Föld alá, és igen, az a forrásba és a Dunába látták utána úszni. Nem sokára látjuk, hogy akár állatok is szolgálhatják valóban ezt a célt. Az első olyan nyomjelzéses teszt, amelyről írásos eredmény is van, ez a bádeni nagyhercegségben történt, 1877-ben, ahol a Dunának egy elnyelődő föld szakaszát festékanyaggal sikeresen megfestették. 12,5 kilométeres föld földalatti járatrendszert mutattak ki. Ez egy óriási eredmény volt, mert ez az első tényleges tudományos vizsgálat, amelyről ténylegesen írásos emlékünk is van, amely bizonyítja, hogy már nagyon régóta Tudományosan is vizsgálták ezeket a víznyelőket. A másik ilyen érdekes kísérlet, ez a Karst-hegységben, a Timavó folyó elnyelődésénél található egy óriási nagy barlang, ez a skocián barlang, amely a világörökség része is egyben, és ott elnyelődik egy hatalmas nagy folyó. És ez a hatalmas folyó, nem tudták, hogy hol kerül, hol lát napvilágot, hát olyan töméntele mennyiségű víz, ami ott elnyelődik, az valamilyen látványos forrásban kell a felszínre kerülni. Nagyon sokáig keresték, de nem találták. Míg a Trieste-ben a, a búvárok észrevették, hogy a triesti öbölbe a tenger alján hatalmas nagy karstforrások vannak, édesvízi források vannak. Ekkor gondolták, hogy talán összefüggés mutatható ki az ott elnyelődő, a skocián elnyelődő víz és a triesti tengeri források között, és ekkor angolnákat juttattak be a barlangba. Az angolnák azok nagyon jó tűrőképességűek, gyönyörű szépen elvannak magába az édesvízbe, sőt ebbe a enyhén sósvízbe is még elérdegelnek. de hát hogy lehet, hogy találják meg, hogy az az angolna volt, amelyet bejutattak. Hát nagyon egyszerű volt a uszonyukba egy v-alakú bemetszést hajtottak végre ollóval, gyakorlatilag így jelölték meg az állatokat, Bejuttatták a föld alá, és gyönyörű szép eredménnyel ezek az angolnák közel 50 kilométert megtettek a föld alatt, és magába a tenger öbölbe kerültek napvilágra. Ha megnézzük, hogy tudományos szempontból milyen nyomjelzőanyagokat használhatunk, akkor természetesen legelőször a természetes nyomjelzőanyagokról kell beszélnünk, ugyebár itt már előbb beszéltem az állatokról, amelyek használhatóak de nem csak állatok vannak, amelyek így felhasználhatóak, hanem vannak növényi anyagjaink is. Erre kiváló lehet például a növényi spóra. Vannak olyan növények a területünkön, amelyeknek a spórája rendkívül bonyolult szerkezetű, és éppen ezért egyértelműen lehet azonosítani, hogy az melyik növénynek a spórája volt. Erre egy nagyon jó, a korpa fű, féléknek a likopódiumoknak a spórája. Ezzel is számos helyen hajtottak már végre nyomjelzéses vizsgálatokat. Magyarországon is többek között végeztek a bükkhegységben ilyen likopódium spórával nyomjelzéses vizsgálatot. A pénzpataki víznyelő, elnyelődő vizét festették meg, és számos büki forrásba detektálták, észlelték, hogy ott van benne a likopódium spóra. Egyből azt mondták, hogy hú, hatalmas barlangrendszerről van szó, de elkezdték feltárni a barlangot, lett belőle egy szép nagy barlang, de igazából nem hozta azt a reményt, amit a nyomjelzéshez fűztek. Ugyanis elkezdték vizsgálni a felszíni területet, és rájöttek, hogy hát a likopódium, maga ez a korpa fő, ez teljesen természetesen a bükfensíkon ott van jelen és él. Gyakorlatilag szinte mindenütt jelen van, és éppen ezért, az összes büki forrásba is benne lesz a spórája. Ahogy haladunk a korral, úgy egyre újabb és újabb természetes eredeti nyomjelzőanyagokat használunk a karstok és barlangok kutatása terén. 2000-es években Magyarországra is egy forradalmilyen új nyomjelzőanyag érkezett. Ezek pedig nem mássak, mint bakteriofágok. Ezek ugye bár olyan vírusok, amelyek az óceánokban élnek és az óceánokban élő úgynevezett sóbaktériumokban szaporodnak. Tehát gyakorlatilag a természetes közegük az az óceán sós vize. Ezeket a baktériumokat kinyerték az óceánok vizéből, ezt egyébként egy Svájci Tudományos Intézetbe végezték, amelynek a során magyar kutatók is, magyar tudósok is részt vettek ennek a tesznek a kidolgozásán, és kiderült, hogy gyakorlatilag ez a baktériófág, ez nagyon hosszan, akár 20-30-40 napig is, az édesvízbe is él. Szaporodni nem tud, mivel az édesvízben nincs sóbaktérium, tehát ezért gyakorlatilag, amikor bejutatjuk ezt a fágot, egy idő után el fog pusztulni, éhen fog halni, nem tud szaporodni, nem lesz ö, ö, utódja, így gyakorlatilag ö, kipusztulnak, tehát nem szennyezzük meg magát a rendszert ezzel. Másrészt pedig azért nagyon jó, mivel, hogy sóbaktériumra káros, így gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy semmilyen, sem emberi, sem egyéb állati vagy növényi ö, szervezetre veszélyt, terhelést nem jelent ennek a anyagnak a használata. 2000-ben ez a nyomjelzőanyag elérkezett Magyarországra is, és örömmel fogtuk a kezünkbe és a budai hegységbe ö, több kutatóval hajtottunk végre több ö, nyomjelzést, részben a budai hegységben, részben pedig a gömörtornai karston, és hát nagyon jó eredményeket értünk el. Mivel magyarázható ez? Azért, mert maga ez a bakteriofág nagyon nagy higulásba is még egyértelműen és pontosan kimutatható. Tehát gyakorlatilag egy kiváló nyomjelzőanyag, egyetlen hátránya van, hogy egy komplet laboratóriumot kell magával cipelni az embernek, és így a mintavételeknek a levétele, feldolgozása, hát ez egy kicsit bonyolult, komplikált, de maga az eredmény nagyon-nagyon pontos. Nem csak természetes nyomjelzőanyagok léteznek, hanem egyéb olyan anyagokat is felhasználunk, amit nyomon tudunk követni. Ilyenek az elektrolitok is, ezek közül a legnépszerűbb és legelterjedtebb a konyhasó teljesen olcsó, hétköznapi anyagról van szó, ezért úgy gondolták, hogy beleszórjuk a víznyelőkbe a sót, vagy feloldjuk hatalmas nagy konténerekbe, vagy hatalmas nagy tartályautókba, és bejuttatjuk a föld alá, és gyakorlatilag a forrásoknál a vezetőképességét nézzük a forrásoknak, tehát egy vízkémiai vizsgálatot végzünk, hogy a vezetőképesség hogyan változik. És hát gyönyörű eredményeket produkáltak így a sóval, ugyanis hatalmas nagy, Ugrásokat mutattak ki a források vizébe, egyértelműen úgy vélték, hogy ezek a kiugró tüskék, ezek a sóanyag megjelenését mutatják. Manapság nagyon pontos műszerekkel vizsgáljuk a források vízkémiáját, és sajnos el kell mondani, hogy a forrásokban teljesen természetesen óriási kiugrások vannak a vezetőképességbe. Ez gyakorlatilag egy árvíz, vagy egy, egy nagyobb esőzés után, ahogy végrohan magába a föld alatti patakba a víz, nagyon-nagyon sok mennyiségű anyagot visz magával, és ez rögtön vezetőképességét megváltoztatja a forrásnak, és így már megkérdőjelezzük számos olyan régi nyomjelzésnek az eredményét, amelyre akkor azt gondoltuk, hogy teljesen egyértelműen a só jelent meg. Ezért manapság már nem használjuk. Másik kérdés, hogy azért egy sózás nem is annyira környezetbarát. Ezért a olyan anyagok irányába fordulunk, amelyek viszonylag könnyen elérhetőek, és ugyanakkor semmilyen káros hatásuk nincs. Ezen nyomjelző anyagok közül a legelterjedtebbek, az úgynevezett festékek. Ezek vízfestő anyagok, amelyek a természetben ö, található élőlényekből vonják ki. És számos olyan festőanyag van közöttük, mint például a fluorescein, amelyet az orvostudomány is felhasznál, például az ereknek a festésére. Tehát ilyen nyomjelző festékeket juttatunk be mi is magába a föld alatti rendszerekbe, tehát ilyen a fluorescein vagy a rodamin, amelyet nyomon követünk. Egyrészt műszerrel nézzük, hogy a festékanyag megélnék-e magába a forrásba, ugyanis ezek fluoreszkáló festékek. Így gyakorlatilag egy olyan műszer, amely a flóreszkálást nézzük, ezzel ki lehet mutatni. De hogyha a kellő mennyiségben tömény maga az oldat, akkor az emberi szem is láthatja, ugyanis amikor ez a festékanyag megjelenik a forrásba, egyrészt amikor bejuttatjuk már akkor is, nagyon szép színei vannak, másrészt amikor megjelenik a forrásba, akkor ezt a forrást különböző színűre a flóreszkál, szín, például zöldre festi. A rodamin, az például pirosra festi magát a vizet, és teljesen egyértelműen le, nyomon lehet követni magának a víznek az útját. Nagyon fontos, hogy egy ilyen összetett festés eljárás során, amikor egyszerre több víznyelőt festünk, mert egy egész karstterületnek a, a vízjárására vagyunk kíváncsiak, akkor mindig olyan festőanyagokat használjunk, amelyek egyértelműen elkülöníthetőek egymástól. Nyilvánvaló, hogy ha olyat használunk, amely gyakorlatilag ugyanolyan kémiai paraméterekkel rendelkezik, akkor nem tudjuk elkülöníteni a forrásba a két festékanyagot, csak ha látjuk. Bár az is, hogy összekeveredik, ugye nem biztos, hogy az emberi szem fogja már látni, hogy valóban melyik festékanyag van benne. Ezért mindig nagyon körültekintően kell megválasztani, hogy milyen festékanyagot, milyen töménységbe, melyik víznyelőbe juttatunk be, tehát gyakorlatilag egy óriási előzetes kutatást kell végezni annak érdekébe, hogy előkészítsük magát a víznyomjelzésnek a kísérletét. És természetesen, mint említettem a forrásokba, úgynevezett fluori méterrel mérjük ezt a fluoreszkáló képességét a kérkező oldatnak, tehát magának a karsztvíznek, és ebből gyönyörű szép görbéket kaphatunk, Itt láthatjuk magán a az ábrán is, hogy gyönyörű szépen felfutnak az egyes nyomjelzőanyagok, tehát ilyen tüskeszerűen ugranak ki. Ez egyértelműen jelzi, hogy ott megjelentek különböző anyagok magába a vizébe. Aztán ebből a görbéből egyébként, a görbének a jellegéből, egyéb nagyon fontos számításokra is sort lehet keríteni, és abból nagyon sok ismeretanyagot tudunk kinyerni, egy olyan barlangrendszerről, amelybe ember még nem járt. Hát hangsúlyozom, most elsősorban olyan barlangokat vizsgálunk, ahova nem tudunk bemenni, vagy még nem tudott, nem jutott le az ember. És miért fontos ez számunkra? Nyilvánvaló azért is, hogy bejussunk és megismerjük ezt a föld világot, hiszen páratlan élmény az, amikor az ember egy olyan helyre teszi be a lábát, ahol előtte még ember nem járt. De természetesen a karstvíz az egy olyan kincs, amelynek a védelme nagyon fontos számunkra. És ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan érkeznek a forrásokba a víznyelőkön keresztül ezek az anyagok, mert nagyon sok esetben a vízgyűjtő területen, ahol összegyülekeznek ezek a vizek, számos szennyező anyagot visznek magukkal, amelyek elszennyezhetik ezeket a forrásokat, és ugyebár nagyon sok olyan forrás van, amelyet ivóvízként hasznosítunk, így ez egy óriási kincs ezeknek a megőrzése számunkra. A nyomjelző anyagoknak a sorát egy egészen különleges anyaggal szeretném lezárni, ezek pedig az izotópok. Ha meghalljuk, akkor rögtön megijedünk tőlük, azonban nem minden izotoptól kell félni. Vannak olyan izotópok, amelyek viszonylag teljes mértékben környezetbarátok, és nagyon jó nyomon követhetőek. Így gyakorlatilag vízfestésre is kiválóan alkalmasak ezek az izotópok. Magyarországon egyetlen egyszer 1986-ban történt izotópos vízjelmezéses vizsgálat a gömörtornai karszon a baradlabarlamba, ahol kétszer egymás után végeztek ilyen izotópos vízfestést. Az első eredmény óriási volt. Gyönyörű szépen kijött maga a nyomjelzőanyag, és kiértékelhető volt. Hangsúlyom, hogy 1986. áprilisában járunk. A második nyomjelzőanyag megjelenésénél pedig egyszer csak a háttérsugárzás, amit mértek műszerrel, elkezdett elszállni. Senki nem értette, hogy mi van. Hogy mi ez a, ez a hirtelen óriási mennyiségű radioaktív anyag, ami a forrásba megjelent. Hát később tudtuk meg, hogy ez a Csernobili katasztrófának a, a hatása volt. Úgyhogy ki sikerült Magyarországon is gyakorlatilag néhány nappal a baleset bekövetkezése után, után, akteleken víznyomjelzéssel kimutatni a Csernobil hatását. Tehát egyértelműen jók ezek az izotópok, viszont nagyon drágák, nagyon költségesek, éppen ezért nem használjuk őket. Összegzésként mindenféleképpen fontos megállapítanunk azt, hogy a karsztok vízháztartása mindannyiunk számára egy rendkívül fontos feladat, ennek az ismerete rendkívül fontos feladat. Egyrészt számos ismeretlen barlangrendszert tárhatunk föl ilyen nyomjelzéses vizsgálatok segítségével, másrészt viszont a forrásokhoz tartozó, és elsősorban az ivóvízként hasznosított forrásokhoz tartozó vízgyűjtőket tudjuk ezekkel pontosan lehatárolni, és ez azért fontos számunkra, mert ezeken a vízgyűtöteletken detektálni tudjuk a szennyező forrásokat, és természetesen, ha ezeket a szennyező forrásokat ismerjük, fel tudunk lépni ellenük. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Mindenki akadémiája önelőtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Budapest születésnapján Merker Dávid, szociológus, egy rendhagyó sétára hívja önöket. Kiderül, hogy mekkora szerepe volt Varman Mornak Buda, Pest és Óbuda egyesítésében. Mit ismert fel ez a ma méltatlanul keveset emlegetett politikus, amit kortársai nem? Hogyan végződött egy különös párbaj a Városligetben? Mindenre választ kapnak, ha legközelebb is velünk tartanak.